Доброго вечора можете поділитися своїм досвідом експлуатації дверей з терморозривом а також який перший зовнішній шар дверей можливо виробник дверей дякую Роман я не даю рекомендації по виробникам коли я хочу від ну, да тобто то я кажу вони мені не платять Ну а зазвичай я не даю рекомендації тому що це все ж таки відповідальність коли ви даєте якусь рекомендацію ось тому о, а поняття ідеального виробника воно дуже таке от ну індивідуальне тобто у кожного своє поняття якісних дверей там якісь виробів я не знаю ось тому немає сенсу щось там рекомендувати тим паче що коли буду дивитися це відео Через ну, десь через 10-15 років, то ця рекомендація вона не буде актуальна, зрозуміло, так? Да? Тому ми не будемо розмовляти про виробників. Але все ж таки про двері з терморозривом я скажу так. Дійсно, в нашому кліматі, тобто, це Київ. Україна так дуже гарно дуже тому що немає ніякої ізморозі в мене взагалі от якщо б я міг взяти зараз камеру і піти вам показати ви б побачили що 19 20 21 22 при цьому в 22-му році отут от, от в 10 в, ну, в 10 більше в 20 метрах розірвався снаряд від цих дверей і нічого з ними не сталося ось тобто нема навіть ні, якісь, ні трещин ні, ні тріщин, нічого нема ну всі примикання гарні все гарне ну там тільки сліди від лапа Ремана тому що ця скотеняка любить полюбляє відкривати двері своїми лапами і тому на відкосах можна побачити царапини і ну від його і все більше ніякого ущербу у дверей нема Тобто, дійсно, він невеличкий, цей терморозрив, тобто, біля 2-3 мм, але все ж таки справу свою він робить. Якщо є така можливість, ставте двері з терморозривом. Також нагадаю, що я ставлю двері теплий монтаж, тому обов'язково теплий контур, теплий відкоси, всі примикання через спеціальні, пластикові підставочки там і так далі, тому подібне. Тобто все, як я розповідав на вебінарі по теплому монтажу дверей. Нагадаю, що ці двері я монтував саморуч, своїми руками для того, щоб зняти, як це потрібно робити. Але мої хлопці вони монтують точно також. Отакже. Ну, а щоб зняти відео пошагово, як інструкцію, то я знімав сам. Тому підтверджую терморозрив — це добре. вони підвищують температуру біля дверей, роблять її трішки більше, тому немає конденсату на двері зовсім. В сильні морози десь так, ну, мінус 25-27. Такі морози були за ці 4 роки. Ручка дуже така лідена, тому що там металевий цей стержень проходить наскрізь ось то ручка так вона навіть така коли до неї таркається то відчувається що вона така замерша така дебела але на неї не було ніякого нізму нічого тобто теж зовсім нормально в нашому кліматі все це було ось по оздобленню ззовні. якщо є можливість встановлюйте накладку МДФ із м'якої деревяно волокнистої плити тому що вона додає теплоопіру тобто двері буде ще тепліше розумієте тому якщо є така можливість то ставте буде краще звісно це дорожче але все ж таки краще в доміку для хобі в мене двері теж з терморозривом але там ці там металева тобто і там і там метал тобто проста, просте здоблення ну, будинок для хобі вона дешевше ніж двері в будинку але за 3, за три роки експлуатації теж ніяких нарікань нема тобто дуже гарно все експлуатується, всі примикання як на відео я показував взагалі немає ніяких проблем з дверима ось так що так терморозрив на дверях це гарно